يا أخي والله تعبان مشينا هواي اليوم قول يا الله يا أخي الله يساعد مولاتي زينب راحت سبية من الكوفة إلى الشام أوقف وين رايح ماشي الحسين أخذ وياك تركي الرقية والعبد الله أخذ وياك كاروك طفل ما شابع لوله وخطير وأنت وياك أخذ فانوس لليل. كل شحيل ظلمه الغاضرية باشر هندس الظل على لطفوف ويدورون وين البي حميه انت وانت صير متون للصوت ما تحمل بعد زينه باذيه بعد ما تنحمل كل هاي الجروح عطشانه وخذوا زينه بسبيه للسجاد اخذ عكازه ويا وبس بحتاز التجية وانت وياك اخذ شكلية لهناك بعرس جسام طش الواهلية من البيكم يرد للشام زوار اخذوا ياكم الزينة بهدية من الجربة اخذوا ياكم الماي وعلق ودولها من ابن الزكيه جزاير عردا ودوا ياك مكتوب لحسينا نكاتب هالوصية قلنا صارك وللموت باقين على دربك ما نغير هالقضية على دربك كنا راح نعيش خدام لحد ما راح تأخذنا المنية أنت تشفع عنا بساعة الموت تظل دموعنا ببابك شجية باشر كلنا نصرخ حيل ونقول غير حسين ما نملك هوية كلكم صير ماي وروح لحسين وكلكم صير ضد الطائفية وكلكم صير ضد الطائفية